Szeretettel köszöntöm a köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Honol Trade Részvény a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös rendezvényén. Én Csonke Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc, a PPH egyik vezetője. A mai képzés két részből fog állni, egy tudatosságfejlesztésből és egy ember és életjobbító kócsképzésből. A szünetekkel együtt körülbelül 8 óráig fog tartani. Tegeződni szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenkit tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs és személyiség és képességfejlesztő szakember. 2016 óta ismerem személyesen és meggyőződtem arról, hogy Szedlacsik Miklós mesterkócs képzései folyamatos és hatékony fejlődést biztosíthat nekünk. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak életét változtathatják meg. 37 éve él Boldog házasságban, sokat tettek azért, hogy jól tudjanak együttműködni. Kiegyensúlyozott Boldog családi életük van. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy közben az élete romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. felelősségteljes és kötelességtudó tanító. Számára fontos, hogy az élete minden területén képes legyen megállni a helyét, és erre mások is képessé váljanak, erről is meggyőződtem a sok év során tele van lendülettel, energiával, amit az egyéniségén keresztül tud a leginkább kifejezni az életében különösen fontos szerepet tölt be a körülötte lévő dolgok működésének megértése rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik emberekkel és van saját szervezési csapata is Átlagemberként emberként kezdte és az élet vezette mostani útjára 90-es évektől nyitott a spirituálitás felé a PPH több mint 10 éve jól működő spirituális közösség nagyon sok ember fejlődésében segített már a nyílt akalémia létrehozásával jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének vezetője korábban az anyagi területen is sok sikereket ért el Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek vezetésével négy különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetőnk több különleges médiumi képességekkel rendelkezik, többek között a teremtőjétől kap válaszokat, információkat. Küldetése, az aranykor létrehozása és az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket Szedlacsik Miklóst, Mesterkócst hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. sok szeretettel köszöntelek benneteket hát hogyha lenne egy tízes kála, és azon a tízes skálán az lenne hogy mennyire vagy elégedett a jelenlegi világgal akkor vajon hol helyeznéd el a tízes skálán hát a nulla az nem tud lenni mert tehát ugye azt tudjátok hogy a, ugye a, az egyes, kettes az elégtelen, a kettes, hármas az, az elégséges, hármas, négyes közepes vagy még így se vagyismárjál, egyes, kettes, hármas, négyes, ugye az elégséges és akkor a 5-ös-6-os az a. Várjál? De az még úgy kevés. Tehát hogy van? Egyes, kettes, hármas, hármas négyes, ötös, tehát egyes, kettes, hármas, négyes. 5-ös, hatos. Ötös, hatos? 7-es jó, az még kevés. Akkor ez nem jó. Mindegy. Hát a 9-es az a csillagos Jó, tehát akkor hogy, hogy számolnánk ezt? Hármasával? Mindegy. Na, hol helyeznéd el? Kettes? Tehát még itt inkább ilyen elégtelen, nem? És mi baj van a jelenlegi világgal? mi baj van a jelenlegi világunkkal? Tessék? Ja. Túl sokan túl sokan bégetnek. Elnyomás hazugság. Elnyomás hazugság. Aztán? Rossz, szándék. Rossz szándék akkor nézzük meg hogyan is kellene az embernek működnie, jó? de mielőtt ezt megnézzük először is nézzük meg, hogy mi az amivel mi foglalkozunk és akkor megértitek mindjárt, hogy miért is csináljuk hogyha rájössz arra, hogy hogyan is működnek az emberek jelen Vannak coach kócsképzés coach mit jelent? Azt jelenti egy ember és élet jobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Tehát aki coach az képes az ember és az élet jobbítására. Vajon erre szükség van a mai világban? Hogy jobbítsuk az embereket, jobbítsuk a világunkat? Van egy előző videóm, szerdán készült aminek van egy érdekes címe, emlékeztek? hogy mi a címe? nem emlékeztek? hogy az emberiség tehát most nem szó szerint idézem, de ez a lényege hogy az emberiség visszasüllyett a sötét középkor szellemi szintjére de így már, így már emlékeztek? és ha végig gondoljátok vajon ez igaz? tehát sötét középkor szellemi szintjén vannak, nem tehát a műszakilag fejlődtünk de szellemileg az emberek fejlődtek, hát én mióta az SMS tudom azt látom hogy szellemileg az emberek átlagosan visszafelé fejlődnek, de szó szerint tehát ami azt jelenti hogy hogy ilyen elhűlés folyik a világban, na most elhűlés akkor lenni hogyha elhűítik az embereket na most ugye régen kik hűítették el az embereket? hát a papok, a papok most kik hűítik el az embereket? A média tulajdonosai, így van a média tulajdonosai, azok pedig lehetnek politikusok, lehetnek milliárdosok de ott lehetnek a kettő együtt, hogy politikus is, vagy milliárdos is mert ugye az emberek nem nagyon szeretik a érdekes mód a milliárdos politikusokat pedig gondoljátok végig, ha mondjuk egy milliárdos az politikus lenne akkor legalább nem a politikában akarna további milliárdokat szerezni talán, talán, talán, talán de így ugye mikor rendszerváltásunk volt ugye 89-90 akkor én rögtön azt mondtam hogy az lesz a baj mert ugye régen kik voltak a parlamentben? Pár, bárok, grófok, hercegek voltak a parlamentben akiknek ugye komoly vagyonuk volt és nem a vagyonosodás miatt lettek politikusok és ha valaki nagyon gazdag akkor azt nem lehet megvenni mert fogja és megveszi azt aki meg akarja őt venni ennyi, szóval azáltal mikor volt ugye a rendszerváltás rögtön azt mondtam hogy itt az lesz a baj hogy olyanok kerültek a politikába akik csupasz seggűek szó szóval szerint ezt mondtam csupasz a seggük és így akarják beburkolni és vajon igazam lett? igazam lett tehát a politikusok a vagyonosodás miatt lettek politikusok a jó része na most vajon mióta lehet ez? hát azóta mióta az emberekkel elkezdték elhitetni, vajon mikortól kezdték el elhitetni majd ezt is mondom, az emberekkel elkezdték elhitetni azt hogy ő nem beleszületett egy élőhelybe, egy élőhely, olyan helybe ahol, ahol onnan nincs kiút tehát hogyha régen mit tanítottak? régen azt tanítottak hogyha jobbágynak születtél akkor az maradtál, ha parasznak születtél az maradtál ha mit a polgárnak születtél akkor az maradtál, ha grosznak születtél akkor grófként haltál meg, ha bárónak vagy mit tudom én hercegnek születtél akkor úgy haltál meg, ha királynak születtél akkor királyként haltál meg szóval a lényeg az hogy hogy régen nem volt olyan hogy bekerülhetett az ember egy másik társadalmi osztályba tehát régen is voltak társadalmi osztályok, de az társadalmi osztályok nem voltak átjárhatók és elkezdték a 20 évektől, kitalálták egy pszichológust találta ki és az amerikai kormány ennek a pszichológusnak a segítséget kérte ez egyébként Sigmund Freudnak az unokája, unokaütse volt és ő neki a segítségét kérték, hogy hogy lehetne az embereket vásárlásra bírni. Tehát vásárlásra bírni. Mert ugye akkor volt a világgazdasági válság, és a világgazdasági válság abból alakult ki, csak hogy tisztában legyetek ezzel, tehát most nem nézünk semmilyen összeesküvés elméletet, abból alakult ki, hogy a második akarom mondani, az első világháborúban az USA felfokozta az ipari termelést azért mert le volt maradva a katonaság fejlettsége le volt maradva a világ többi ország fejlett országához képest le volt maradva és fogták és hatalmas mértékben elkezdték felfejleszteni az első világháború idején az ipart és utána, tehát milyen ipart? hadipart tehát a hadipart, igen ám de az első világháborúval megszűnt az, hogy a hadiparra olyan mértékben szükség van mint a világháború idején és ott volt az ipar, a felfejlesztett ipar és azt mondták hogy oké, okay, most mit csináljunk vele? Ha nincs rá szükség mert a kutya sem vásárol ipari termékeket világos ez? az emberek, a lakosság nem vásárolt ipari termékeket a cégek se és egyéb dolgok sem, mert, mert megszűnt a háború Örültek, hogy lukva válcsólyukon, érted? tehát nem úgy még vásároltak mondjuk volna fegyvert és mit csináltak? Kitalálták azt, hogy valahogy ezt a felfokozott ipari termelést valahogy hasznosítani kellene, és mi lenne, hogyha a lakosság vásárolná meg az ipari termelésnek a javát. Igen, ám, de a lakosság nem akart vásárolni. Erre kitalálták azt, hogy mi lenne, ha segítségül hívnánk pszichológusokat, és akkor találtak ugye egy pszichológust amelyik kormánytanácsadó lett ugye Zigmund Freudnak az unokaöccse, és ő szépen kidolgozta azt hogy hogy lehet az embereket manipulálni a médián keresztül arra hogy olyan dolgokat is vásároljanak amire nincs szükségük és rájöttek arra hogy erre a legjobb alanyok a hölgyek az urakat nem tudták tehát a férfiakat nem tudták manipulálni kezdetben vásárlásra és akkor rájöttek arra hogy az első olyan dolog amivel elkezdték tudni a férfiakat manipulálni de már a hölgyeket akkor már sok éve manipulálták és a hölgyeken keresztül a férfiak is kénytelen voltak többet keresni hogy a hölgyek igényeit kielégítsék, vásárlási igényeit kielégítsék a nőket vajon min keresztül tudták kezdetben manipulálni leginkább? na min? a ruhán keresztül bizonyán és új ruhákat találtak ki, a divat szakma akkor kezdett el kifejlődni, újfajta ruhákat találtak ki, meg kitalálták a divatot, addig nem volt olyan, hogy divat, és kitalálták a divatot, érted? És a hölgyeknek, nem a férfiaknak találták ki. Akkor találták ki a harisnyát is például. Tehát milyen a neuló harisnyát? tehát nem a rendes bunda harisnyát ami kötött harisnya volt a hölgyeknek régen mert ugye olyan volt kötött harisnya, de olyan hogy nailon harisnya, mert nem volt és a nailon hogy látszik a lába a hölgynek még sőt szebb lesz tőle a lába mint előtte volt szóval elkezdték manipulálni ugye a hölgyeket az öltözködésen keresztül akkor utána elkezdték manipulálni hogy hát a nők a világ nagy részén nem bírtak olyan szavazati joggal például az USA-ban sem, mint a férfiak és akkor beindították az emancipációt, tehát mondjátok már nem az emancipációt hanem a feminizmust, hoppá feminizmus, bocsánat, tehát elindították a feminizmust Feminista mozgalmakat hoztak létre, embereket patronáltak, hogy feminista elveket kezdjenek vallani, tehát hogy patronáltak pénzelt, embereket pénzzel fizettek érte, hogy foglalkozásszerűen feminista vezetők legyenek, és legyen, tehát kelljenek ki a, a nők érdekei mellett ugye ez amerikában így volt és utána egyre több országban így lett, feminista mozgalmak kezdtek el kialakulni és ugye ha megnézzük nagyon érdekes jele van a szabadságnak mi a jele a szabadságnak? a V betű V betű, de ez furcsa egy jel a szabadsághoz mert az ördög szarvát is jelképezi na mindegy de nem ez a lényeg hanem ezért ugye a V betű, az a szabadság ugye mindig így mutatták hogy szabadság, szabadság, szabadság na most ugye az egyenlőséggel ugye a feminista mozgalmak azt tették az zászlójukra hogy egyenlőség Hozzá el a nőknek a szabadságot, tehát hogyha egyenlők lesznek a nők jogaik a férfiakkal miben voltak Amerikában kevesebb joguk a nőknek? választás tehát magyarul a nők nem szavazhattak csak a férfiak meg nem vállalhattak politikai szerepeket meg ilyesmit tehát ebbe ugye voltak csak háttérben helyezve a férfiakhoz képest, ugye Magyarországon még ez se nagyon volt mert ugye itt, itt már régen ugye a nőknek meg volt az szavazat a joguk, de nem is ez a lényeg szóval az a lényeg hogy kitalálták azt hogy, ha, hogy ezt a jelet alkalmazzák, ez ugye akkor a, áll így a két ujjunk ha ide teszünk közé valamit tehát ha ide közé teszünk valamit akkor két ujjunk így marad oké okay? és kitalálták azt hogy a, van egy olyan ami amerikából jött ugye a dohány és mi lenne ugye hát az hogyha mert ugye a szivar az vastag nem biztos hogy befér egy hölgynek az ujja közé, hát mi lenne hogyha valami más csinálnak, egy kicsit károsabbat mint a szivar és ez lett a cigaret, cigaretta oké? Okay? és az vékony, az beszélt a hölgyek ujja közé és azt tanították hogy így kell szívni a cigarettát, érted? így és ez egy szabadság szimbóluma is lett a hölgyeknek addig soha nem dohányoztak hölgyek sehol a világon csak férfiak tehát hölgyek, ugye férfiak hogy dohányoztak? ugye ez Amerikából jött a, ugye Amerikről felfedezése után a dohány, addig nem volt Európában dohány mit csináltak? szivaroztak hogy pipáztak? de nők nem, tehát nem volt cigaretta az a 30-as évek, 20-as évek végén kezdődött a cigaretta szezon addig olyan hogy cigaretta nem létezett és ugye a szivart hogy fogták? a szivart azt így fogták, azt nem így fogták, azt így fogták a szivart az nem volt szabadság a szivar és a szivar kevésbé volt káros mert az dohánylevélben volt becsomagolva a cigaretta viszont papírban és a cigarettában a legkárosabb a papír nem a dohány És csak úgy mondanám, nem tudtátok? hát pedig ez így van ugyanis a dohányban nincs kátrány de a papírban van oké? Okay és a papírba begöngyölt cigaretta dohány kátrán lerakódást okoz a szervezetben tehát lényeg az hogy kitalálták hogy legyen egy kicsit károsabb minek élnek addig az emberek nem kell addig élniük, hiszen már az 1800-as években kitalálták hatalma, hatalomban lévő emberek hogy hogy kellene a, már erre tanulmányok születtek az 1800-as évek második felében hogy hogy kellene a népet népesség szempontjából korlátozni hogy növekedjen hanem hogy akár csökkenjen és ennek része volt hogy nem csak dohány van a cigarettában oké okay? és ezáltal ugye szabadság szimbólum, káros szenvedély ezáltal a cigarettára elkezdték rászoktatni a hölgyeket tehát mondom előtte csak kis kizárólag férfiak dohányoztak és ez mit jelentett? ez azt jelentette hogy teljesen sikerült elindítani a fogyasztói társadalmat hogyan tudták a férfiakat manipulálni? nem tudom tudjátok-e hogy milyen műszaki eszközzel tudták manipulálni? mivel? nem, autó autóval, a férfiakat az autóval tudták, hát gondold végig, a férfiak voltak régen, a férfiak Hajtották a lovat a szekéren, majd a kocsin oké? Okay? nem a nők tehát genetikailag ugye a férfiakba jött, hogy ők azok akik közlekedni akarnak például amikor a biciklit kitalálták, nem nők biciklistek, hanem férfiak tehát az összes közlekedési eszközt a férfiak uralták a nők azok csak hébe hoba oké? Okay? na most természetesen jött egy újfajta közlekedési eszköz az autó és a férfiaknak ez rögtön szimpátiát keltett és akkor a férfiakat elkezdték tudni az autókon keresztül manipulálni már mivel, mivel majd mivel egyre több lett a különböző műszaki eszköz a férfiakat a műszaki eszközön keresztül tudták és tudják elsősorban azóta is manipulálni tehát megnézed mit művelnek a nők ha vásárolnak mondjuk ruhát vagy megnézed a férfiak vásárlását ruhaügyben ég föld különbség van a hölgyek és az urak vásárlása között oké? Okay? tehát ég és tehát a mai világban is a legtöbb férfinak úgy jön az újhag ahogy van tehát nem is akar újat már mit tudom én ekkora luk van a cipője oldalán akkor is járt benne érted? a nőnek már nem úgy néz ki ahogy kellene már másikat vesz Érted? tehát teljesen más módon tudták ezt elérni tehát a manipuláció az sikeres lett ha megnézzük tehát sikeres lett, de milyen módon értékeztel? tehát gondold végig ezt nem tudták volna elérni az, az anyagi világ hajnalán, az anyagi világ hajnala ugye az a 20. század elejéig tartott tehát addig gyakorlatilag milyen anyagi világról beszélhetünk? a házunkról a berendezésről ami benne volt amit több generáció használt mert olyan anyagból csinálták hát mit tudom én egy szekrényt használt három generáció vagy négy érted? mit tudom én egy szekrény eltartott 100-150 évig minimum, minimum. a ruhákat olyan anyagból csinálták hogy azt is hordhatták a következő generáció is Ért, nyugodtan, a cipők is olyan anyagból voltak hogy sokkal nehezebb volt elnyűlni mint most tehát gyakorlatilag az anyagi világ az az volt hogy minek vegyen mikor az otthon ami van az jó tehát ezért el kellett kezdeni, csökkenteni a termékek minőségét, oké? Okay? szó szóval szerint csökkenteni tehát nem annak következménye lett a termékek minőségének csökkenése hogy, hogy a sok termelés miatt nincs idő a jó minőségre nem hanem tudatosan lerontották a termékek minőségét hogy az emberek kénytelen legyenek újat és újat venni na most tehát az 1800-as években nem lehetett volna fölépíteni egy fogyasztói társadalmat mert nem volt hozzá ipar oké? Okay? tehát az igazi iparosodás az az 1900-as évektől de inkább úgy mondanám hogy a második világháborútól indult el a második világháború következtében, na most akkor azért megkérdezném, jó? csak úgy hogy gondolkodj el vajon miért kellett az első világháborúnak létrejönnie? Hm? hát hogy létre tudjanak hozni egy fogyasztói társadalmat mert az első világháború nem jött volna létre akkor nem lett volna egy abban az időszakban, míg, míg az első világháború folyt, egy óriási mértékű ipari fejlődés sorba az összes olyan országban, amelyik az első világháborúban érintett volt. Oké? Okay? Tehát, ha ezt jobban megnézzük, elérték vele azt, hogy legyen egy hipergyors műszaki fejlődés. Az alatt a hány év alatt? 5 év alatt? 5-6 év alatt. Érted? Tehát amikor háborúk voltak, ha megnézed ugyanez a második világháború, a második világháború alatt is, akkor a műszaki fejlődés volt, ami kb. 50-60 év alatt szokott lenni. 5-6 év alatt tehát magyarul a világháborúk azok olyan tízszeresére gyorsították a műszaki fejlődést na most tehát elérték az embereknél hogy legyen ipar ha megnézed az ipar azt jelenti hogy a mezőgazdaságban is óriási iparosodás lett hiszen gépesítve lett minden és az előtte nem volt gépesítve előtte mezőgazdasági gépek elvétve voltak, egy-két gőz mit én, arató cséplőgép volt de az sem volt jó mert kigyulladt tőle a termés <gül> szóval lényeg az hogy hogy az iparosodást által elérték hogy legyen műszaki fejlődés na most de ugye a műszaki fejlődés és az iparosodás az mi? a szellemi termék? mármint szellemi dolog inkább úgy mondanám? nem az anyagi dolog oké? Okay? na most ennek lett egy másik előnye az hogy az emberek figyelmét rá lehetett irányítani az anyagi világra na most én felhívnám a figyelmeteket hogy itt tanulunk olyanról hogy számmisztika, a számmisztika több mint kétezer éves tudomány ugyanúgy mint az asztrológia, körülbelül ugyanabban az időben kezdődött el annak a terjesztése, mint tudomány tehát ugye a számmisztika alapját Pitagorász hozta létre itt Pitagorasz, nézzétek meg mikor élt, jó? amíg ugye a görög birodalomban, <gül> a római birodalom előtt szóval lényeg az hogy ugye a számisztikában illetve még egy picit menjünk vissza, hamarosan kezdődik nekünk a számisztikai képzés ami a személyiség fejlődéshez nélkülözhetetlen mert ha valaki nem ismeri meg a saját személyiségét nem fog tudni fejlődni tehát ha nem tudom hogy min kellene változtatnom akkor nem fogok azon változtatni, világos ez? tehát ez az alap mindig a személyiség fejlesztésénél tehát hogy valaki jobbá váljon mindig az az alap hogy tudnia kell hogy minket kell változtatni és az ember nem tudja hogy min kell változtatni nem fog változni. változtatni, na most a számoknál, a számoknak van energiája és nagyon érdekes, megint gondolkozzatok el rajta hogy nem voltak világháborúk a 20. századig a 20. század az úgy kezdődött hogy 1900 és ha megnézed a nagy háborúk 1900-as években indultak el és fejeződtek be most miért fontos ez? tehát ha most azt gondolt hogy véletlenül jöttek létre a háborúk meg a világháborúk te óriási tévedésben vagy ugyanis a 20. századba fordulással tehát 1900-tól mindenkinek bekerült egy 9-es a születési dátumába hoppá előtte olyan hogy mindenkinek legyen egy 9-es a születési dátumában olyan nem volt tudod mikor volt utoljára? 900-ban tehát Ezer éven keresztül olyan nem volt, hogy minden embernek, illetve volt, mert, mit tudom én, mondjuk ha tíz évig született, tíz évben belül született valaki, akkor, mint tudom én, 1690-es években, akkor akik születtek, azoknak benne volt. De, de olyan nem volt, hogy száz évig minden ember aki születik legyen neki a számában egy kilences ilyen olyan volt hogy egyes világos de az egyes meg a kilences hord különböző szám energetikailag is teljesen különböző szám sőt mondhatjuk azt hogy valamilyen szinten ellentétes szám a kettő tehát ugye mit jelent az egyes Ego. minél több egyesed van, annál több az egód ha sok egyesed van, ego hegyek vannak, de nem is ez a lényeg mit jelent a kilences, hogy mindjárt mondom tehát lényeg az, tehát ez, ez csak tájékoztató, úgysem mondom hogyan változ meg majd azt mikor odaérünk akkor lényeg az, hogy nagyon fontos, hogy 1900-tól minden ember aki született 1999. december 31-ig azoknak bekerült egy 9-es a születési dátumában. Érted? Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy bekerült a legnagyobb szellemi szám a születési energiáiba. Tehát a számok, energiákat jelentenek, a születési számaink az alap energiát jelenti és addig egy csomó ember volt a bolygón akinek nem volt 9 -e a születési dátumában, világos ez? na most a születési dátumunkban van megnézzük 8 szám mert mit tudom én 1970, 10. hó, 23, az 8 szám. És van egy 9. szám is, ami ennek az összege, és ami tovább összeadva a két számjegyet, lesz belőle egy szám. Van 9 szám, de ez a 9 szám az utolsó, az igazából nem számít, mert tudni, hogy azt te nem vagy de ahogy én tapasztaltam, mióta tanulom a számmisztikát, tanultam és tanulom is ugye hogy tanulja az ember ha már tanulta? hát a gyakorlatban hát én gyakorlom is a számmisztikát és ezáltal továbbfejlesztem magamat és tudjátok mit tapasztaltam? ha bárkinek van a születési dátumában kivétel a végszáma tehát a nyolcadik utáni es szám Tuti, hogy azt a számot éli. Tehát van nyolc számod, és van bármelyikből bármelyik számod benne a születési dátumodban, tehát most csak a dátumot nézzük, azt, annak az energiáját tuti, hogy élet. Tehát ha például mondjuk 1970-ben be született valaki, mit tudom én, 12. hó, 24, vagy 31-én most mondtam valami tudti hogy ami számokat most elmondtam ott volt egy 1-es egy 9-es stb. stb. érted de még jobb lett volna olyan számot mondanom az 1970 helyett mondjuk 1973 csak most mondtam valamit ott volt négy szám tehát hogyha valakinek a születési dátumában benne van a kilenc számból bármelyik, tuti hogy azt a számot éli, mi az hogy éli? annak az energiái megnyilvánulnak az ő működésében tehát hogyha neked a születésében a nyolc számban van egyes es hármas négyes ötös hatos hetes nyolcasod 5 6-os, 7 vagy akár kilencesed valamelyik helyett tuti hogy azt a, annak a számnak a tulajdonságait kifelé ki nyilvánítod? hogy biztos? Világos ez? na most ha hiányzik az a szám akkor tehát bármelyik szám akkor tudti hogy annak a tulajdonságait nem nyilvánítod ki tehát például valaki nem hiányzik a hármas akkor ő nem szórakoztató, ha hiányzik a kettes akkor ő nem egy segítő típus egyes nem tud hiányozni mert mindenki avval kezdődött a múlt században ha hiányzik a négyes akkor tuti, hogy nem egy realista típus ha hiányzik az ötös tuti, hogy nem egy optimista típus ha hiányzik a hatos akkor tuti, hogy nem egy harmonikus típus, tehát nincs harmónia az életében ha hiányzik a 7-es, tudom, hogy céltudatossági gondjai vannak. Ha hiányzik a 8-as, biztos, hogy hiányzik a karrier és a szenvedély az életében. Ha hiányzik a 9-es, na ez se hiányozhatott a múlt században. Világos ez? Tehát volt két szám, amit mindenki megkapott a 20. században. Ez pedig az 1-es és a 9-es na most hogy vannak a számok? csak hogy tudjuk hat anyagi számunk van az első hat és három szellemi számunk a három utolsó na melyik lett három utolsó? hetes, nyolcas, kilences és melyik a legmagasabb szellemi szám? a kilences na most itt van a kutya elásva amikor rájöttek arra hogy mindenkinek van egy kilencese, 1900-tól, ha akkor született nehogy már a szellemiség eluralkodjon, ne tán a bolygón? gyorsan be kell vezetni valamit, valamit óriási technikai fejlődést mert a szellemiségnek az ellentéte az anyag. Világos ez? Tehát a, az első világháborút úgy kezdték már el, hogy már léteztek harckocsik. Tehát magyarul már felkészültek az első, világháborúba, az első világháborúra. Az első világháborút már nem lóval és karddal akarták megvívni hát most gondold végig minek jött létre? harckocsi már az első világháború előtt mert készültek arra hogy lesz első világháború, világos ez? magyarul már kísérleteztek azzal hogy hogy lehet védelmet csinálni a bolyók ellen, érted? és kitalálták erre a harckocsit és ugye kezdetben azok törtek előre a háborúba, amelyik országoknak már volt harckocsiuk. És amelyiknek nem volt, nem tudott golyókkal, meg, nem tudta megsebesíteni a harckocsiban ülőket. Világos ez? Hiába voltak golyók, vagy akár ágyú golyok, harckocsi kirögte. Szóval jó, utána ugye a technikai fejlődésével ezt is megoldották, de ez már kérdés Tehát magyarul szerinted egy harckocsinak a kifejlesztése az egy hónap vagy egy év? Ki van És az első világháború úgy indult el, hogy kész harckocsik voltak. Jó, ilyen nagy böhömdögök ilyen 70 tonnás, de az egy dolog. Érted? csak egy lánctalp ilyen magasan futott nem ilyen alacsonyan mint a mostanik, magasabban volt a lánctalp jóval mint maga az ember Na most lényeg az hogy de megindul, de volt harckocsi tehát magyarul már valamikor az 1900-as évek elején elkezdtek kísérletezni a háborús eszközökkel hát minek kell? békében minek kell harckocsi? Hm? semminek, hát <gül> ennyi, érted? tehát ha a harckocsit kísérleteztek akkor az azt jelenti hogy készültek a háborúra, világos ez? tehát addig ha megnézed az első világháborúig a csatákat karddal, lóval, meg ágyukkal, meg jó már puskákkal, később géppuskákkal vívták, érted? mert ugye az 1800-as évek végén már voltak géppuskák szóval a lényeg az hogy fölkészültek rá, de miért készültek rá? arra hogy legyen egy világégetés aminek több haszna van a világégetésnek mert például az USA fejlődését tanulhattad a szocializmusban és a legnagyobb fejlődése az USA-nak gazdasági fejlődése, fellendülése az első világháború alatt a második világháború alatt akkor foly, foly, foly, folytatom a koreai háború alatt és a vietnámi háború alatt volt Opa. érted? na most ha ezt tovább nézzük ezeket a dolgokat Röjtek tehát arra, hogy huha, itt nagy gond van, mert kaptak egy kilencest. A kilences az a legmagasabb szellemi szám. Azt jelenti a kilences, hogy szellemiség. Tehát én azt látom, hogy ha valakinek van kettes a születési dátumában, az tuti hogy a segítés az nem áll távol tőle az is biztos hogy ha van hármasa akkor tudja hogy tud szórakoztatni másokat ha van négyese akkor tudja azt hogy képes reálisan gondolkodni ha van ötose akkor tudja hogy nem egy pessimista típus hanem optimista ha van hatosa akkor tudja hogy mi a harmónia olyan hülyeség ez a harmónia szó tudod miért? mert az embereknek fogalmuk nincs hogy az mi tudod mit jelent a harmónia? hogy képes szeretetet adni és kapni, mi a francér nem azt szerepel benne a harmónia helyett hogy szeretet, nem is értem és a gondoltól kezdve az emberek tudnák hogy mit jelent jó tehát az azt jelenti hogy akinek van hatosa az képes kimutatni a szeretetét és képes fogadni a szeretetet, oké? Okay? akinek van hetese az elég céltudatos, akinek van nyolcosa annak van szenvedélye és ezáltal képes karriát létrehozni akinek meg van kilencese az pedig képes a szellemi teremtésre hoppá és képzeljétek el egyszer csak rádöbbentek valamikor a századforduló elején nem most hanem az előző századforduló elején hogy ha itt az emberek tömegei képesek lesznek a szellemi teremtésre mit jelent a szellemi teremtés? Azért, hogy a gondolatával előre megteremti amit utána létrehoz a kezével, világos ez? hú hát ez nagy baj, hú de nagy baj, valamit kell -e csinálni hogy ne tudjanak az emberek szellemi teremtésben részt venni, illetve ne teremtsenek szellemileg mit? kitalálták azt, hogy mi az ellentéte a szellemiségnek? az anyag akkor tehát az anyagot fel kell fejleszteni és manipulálni kell -e az embereket arra, hogy vegyenek orba szájba anyagokat érted? Ruhass, ha több ez mind anyag minél szebb házad legyen minél drágább, érted? minél szebb legyen a berendezésed minél drágább és megnézed minél nagyobb a ruhatárad annál több pénzt költötted rá. tehát lényeg az hogy rá vezették az embereket manipulatív módon hogy az anyag felé kötelezzék el magukat na most te vagy anyagias vagy vagy szellemiség most nehogy szellemiségé váljanak az emberek mint például Jézus volt csak úgy mondanám csak hogy tisztában legyetek mi az, hogy szellemiség nehogy már azzá válj ezért gyorsan fel kellett fejleszteni az ipart azt meg úgy lehet direkt módon felfokozni hogy csináljunk egy háborút Világos ez? Egy jó nagyot. És ugye kettőt is nem is egyet, még gyorsabb legyen a fejlődés, nehogy az emberek észbe kapjanak, hogy hát van egy, van egy olyan energiám, hogy én engem én, én, én érdekel a szellemi dolgok, nem csak a fizikai dolgok, hanem érdekelnek a szellemi dolgok. De ha nagyon be van valaki manipulálva az anyagba, akkor hiába van ez a belső késztetése, tehát energetikailag hiába ott van a kilences nem így kezdi elélni tehát hogyha valakinek ott van az ötöse mondjuk optimista és folyamatosan mondják neki a negatív dolgokat akkor előbb-utóbb elveszti az optimizmusát, világos ez? tehát az ember úgy működik hogy bármi ott van ha például ott van a szórakoztató benne ami azt jelenti hogy állandóan dumálni akar és de úgy hogy szórakozzanak az emberek tehát nagyon jó kommunikációval rendelkezik hát hogy lehet megszüntetni ezt? Hát, hogy nincs kivel beszélnie hát, ennyi és akkor onnantól kezdve megszűnik tehát ezeket mind meg lehet szüntetni kivétel egyet az egyest ugye mert az az éről szól az egóról szól tehát azt azért nehéz, de azt meg meg lehet az ént, meg meg lehet lovagoltatni, lovagolni szóval elérték azt, nyissunk ajtót köszönöm szépen, teljesen hagyjól egy kis levegő meleg van mindig csak légkodni? egyiket, be van kapcsolva, jó azt mondja egy pillanat szóval szépen kidolgozták, elérték, kialakították a világot olyanra hogy az embereknek a belső energiájuk ami azt mondja hogy érdekeljen a világ működése érdekeljen az ember működése ezt kiiktatják azzal hogy egy dolog érdekeljen téged az anyag tehát az hogy mit veszel az érdekeljen. Mert ugyanis a szellemiség az nem kerül pénzbe. Érted? Az az egyetlen, ami nem kerül pénzbe. Szépen elérték az emberiséggel, hogy elnyomják a kilencesüket. Királyul elérték. Na most képzeld el, még azoknál is sikerült elérni, akinek esetlegesen több kilencese van na most akkor nézzük meg, van három szellemi szám a 7-es, 8-as, 9-es még nagyobb gond hogy a 70-es években mindenki kapott, aki született egy 7-est a 80-as években mindenki, aki született, kapott egy 8-ast a 90-es évekről nem is beszélve, mert mindenki aki 90-es években született kapott 2-9-est minimum érted? tehát az azt jelenti hogy hát ott még nagyobb erővel kell a 9-est elnyomni, a szellemiséget elnyomni de most ezek a számok úgy működnek hogy azért kaptál olyan számokat ami, amikor születtél ugye megkaptad ezeket a számokat azért kaptál mert neked ahhoz kapcsolódik a küldetésed tehát azokból a számokból áll össze a küldetésed amilyen számokkal rendelkezel a születési dátumodban a neved az csak másodlagos és onnantól kezdve kaphatott az ember egy, tehát egy olyan küldetést mit jelent a küldetés? a küldetés az az élet cél nem az élet feladat, az élet cél az a küldetés a legnagyobb cél amit az életedben teljesítened kell és minden cél ahhoz képest nudli tehát bármilyen célt kitaláltál eddig, igaz, bármilyen célt eddig kitaláltál az életedben az a küldetéshez képest egy nudli, világos ez? Még akkor is, ha neked akkor egódja, hogy majd szét a fejed és azt mondod, hogy te aztán tudod, hogy neked mi a célod világos? az embernek az a legfőbb célja, annak kellene lenni a legfőbb céljának amiért leszületett, és pont azon a napon, amikor leszületett tehát van egy küldetésed, neked is, meg mindenkinek és ha az a küldetés tartalmazza például a kilencest akkor biztos hogy neked, sőt akár több kilencest, akkor biztos hogy neked a szellemiséggel dolgod van mi bármelyik más számmal ami bent van a születési dátumodban milyen dolgod van? a dolgod azt jelenti hogy éled annak a számnak az energiáját, világos ez? Na most ha nem éled bármelyik számnak az energiáját ami benne van a születési dátumodban akkor tudod mi lesz veled? rosszul fogod magad érezni a bőrödben világos? és minél több számodat nem éled? amivel leszülettél abból a nyolcból annál inkább nem fogod élvezni az életet minél több számot élsz abból amiben leszülettél annál jobban fogod élvezni az életedet na most akkor nézzük tovább tehát az emberek embereknél gyönyörűen elérték hogy ne éljék a szellemi számukat tehát például a 70-es évek születteinél, Huhú! 80-as évek születteinél. Ha -ha, 90-es évek születtein. Érted? Mindegyiknél. Sokkal jobban, mint előtte. Mert én például a 60-as évek szülöttje vagyok. A 60-asra semmi gond nincs. Hát nagyon szellemi szám. Világos ez? nekem ugye a születési dátumomban, tehát a dátumomban csak egy kilences van, nem kettő? oké? Okay. persze születhetett valaki kilencedik hóban, születhetett vagy mondjuk kilencedikén vagy tizenkilencedikén akkor neki van több kilencese, érted? de most gondold végig most hogy itt hallgatsz engem és mondjuk ha tanuló vagy hány éves korodra jutottál oda hogy szellemi dolgok érdekeljenek? Hm. jó kérdés, nem? hogy nem a legtöbb ember nem gyerekkorától érdeklődött ez iránt az hóc biztos tehát sikeresen elnyomták a kilencesedet érthető? mivel? mondom még egyszer, mivel lehet elnyomni a szellemiséget? az anyaggal. tehát itt van három szám gondold végig ha van neked hetesen, 9 kilencesed a születési dátumodban érted? tehát kilencesed biztos van ha a múlt században születtél de ha van még mellette hetes, nyolcas akkor sokkal, még sokkal erőteljesebb a szellemi mégis rengeteg embernek van a hetese, nyolcese, a kilencesese is a születési dátumában például nekem is van hetesen. annál inkább van az, hogy az illetőt el kellett nyomni oké? Okay. annál inkább mivel lehet a legjobban elnyomni? hogyha a figyelmét az anyagra koncentrálja az illető ennek része az alkalmazotti lét mert a vállalkozói létre, létben szükség van a szellemiségre különben soha nem fogsz tudni megfelelően megélni a vállalkozói létben az alkalmazotti létben nincs szükség szellemiségre ott nincs mert ott megmondják hogy mit csinálnak, neked, nem kell kitalálni semmit mert a szellemiség azt jelenti hogy gondolkodsz és kreatívan létrehozol magadnak jó dolgokat, érted? Most az alkalmazottak nem, nem kell. Az a lényeg, hogy menj -e dolgozni, csináld meg azt a munkát, amit rád bíztak, és ezért megkapod a juttatást, az anyagi juttatást. Kész. Nem kell kreatívnak lenni, nem kell. Sőt, rossz, ha gondolkodsz. Kifejezetten. Nem is szeretik a munkáltatók, hogyha az alkalmazottai gondolkodnak. Tehát szépen elérték az embereknél, hogy a szellemiség az háttérbe jeződjön, igen ám, de ha van 9-es, 8 7-esed vagy ezek közül bármelyik és te nem éled a szellemiséget? nem is fogod magad jól érezni? oké? Okay? tehát ha bármelyik számodat ami a születési 8 számodban benne van nem éled, nem is érezed, érzed jól magad, például egy 3-as amely nem tud szórakoztatni, ha valami rosszul érzi magát világos? mondjuk egy kettes, amelyik nem tud segíteni, valami rosszul érzi magát satöbbi satöbbi tudnám fokozni a többi számokkal, világos ez? és persze ez azt jelenti, hogy kevés olyan ember, nincs is a múlt században nincs is olyan, akinek minden száma egyes nem tud olyan lenni Okay? mert minimum egy kilences -e még van az egyes mellé bár már azok nem élnek akik 1911-ben születtek azok már általában nem élnek mert több mint száz évesek lennének jó? tehát gyakorlatilag legalább három olyan tehát még két olyan számod van vagy akár három ami nem egyes oké? Okay? Na most az ember tehát ha nem éli azokat a számokat amivel született az, a, a nyolc számból akkor nem érzi jól magát a saját életében, a saját bőrében kérdezem én, nem kellene hogy jól érezd magad a bőrödnek? nem kellene és hamarosan indul, az a hamarosan, azt pontosan nem tudom meghatározni, hogy holna, vagy egy héten belül, vagy két héten belül, vagy három héten belül, nem tudom meghatározni, mert még az előző képzésem, képzésünk folyik. Ugye most milyen képzésünk van? Hangulatunkat hogyan javítsuk. Utána pedig jön, hogy a bennünk lévő energiákat, a számainkhoz kapcsolódó energiákat, sőt még a nevünkhöz kapcsolódó személyiségi energiákat is hogyan hasznosítsuk vagy hogyan változtassuk meg hogyha hiányzik mondjuk az az energia vagy túl sok van belőle mert ugye az se jó ha valaki 1999-9. ó 9-én született baromira nem jó szóval lényeg az hogy van itt egy olyan tudás ha megnézed aminek köszönhetően az ember elkezdheti a saját élethelyzeteit helyesen kezelni problémáit megelőzni vagy megoldani céljait megvalósítani, sőt, abba is tudást tudunk adni az embereknek, hogy hogyan segítsen másoknak ezekben. De miért csináljuk ezt az egészet? Mert az a világ, ami volt eddig, amiben felnőttél, az véget ért tehát nem vége felé jár, véget ért most egy átmeneti korszakban vagyunk 2012. december 23-ától van egy átmeneti időszak és ez az átmeneti időszak 2035-ig tart 2035-ben egy új korszaknak kell elindulnia azt az új korszakot aranykornak fogják hívni, most átmeneti korszak van aranykorszaknak fogják hívni, aranykornak fogják hívni az aranykor azt jelenti, hogy elnyomásmentes kor az elnyomásmentes korra azért van szükség, hogy az emberek tudjanak fejlődni ne essenek állandóan vissza az elnyomás hatására tehát folyamatos fejlődést tudjanak létrehozni mert ugyanis addig míg vannak elnyomók, ezt a legtöbb ember nem tudja megcsinálni ez egy különleges, olyan környezetre van szükség, ami elnyomoktól mentes oké? Okay? tehát hogyha te elnyomoktól mentes környezetet hoznál létre magadra, magadnak akkor tudnál folyamatosan fejlődni. De ameddig az elnyomók körülvesznek, már pedig a bolygón minden ötödik ember elnyomó. Csak honnan jössz rá? Mi azt is tanuljuk, hogy hogy jöjjünk rá, hogy a környezetünkben ki az elnyomó. Ugyanis a nem elnyomókat, a 80%-ot szociálisnak hívjuk, szociális emberek az elnyomók szociális köntösbe bújva elnyomoskodnak. tehát az azt jelenti hogyha neked nincs szakértedmed arra hogy hogyan találd meg az elnyomókat akkor olyan mint hogyha vadásznál és ott az erdő és így lövöldözné bele hát ha beleszalad egy val. érted? tehát magyarul nem tudod biztosra a technológia nélkül hogy ki a szociális és ki az elnyomó mert a szociális emberek az elnyomás hatására elnyomoskodnak. az elnyomók maguktól elnyomók, nem kell elnyomni őket, világos ez? ez a különbség tehát hogy most valaki magától elnyomó vagy pedig azért elnyomó mert elnyomják és további adja az elnyomást na ehhez kell szakértelem hogy az ember rájöjjön például ilyeneket is tanulunk itt? nem tudom hány helyen tudsz ilyeneket tanulni de menjünk tovább tehát lényeg az hogy az aranykornak tehát nem hangzott el bár lehet, hogyha már néztél olyan videókat, ahol házigazdák vannak, de elhangzott, bocsánat, mert most házigazdák voltak, hogy nekem vannak olyan képességeim, ami nem átlagos. Például olyan, hogy van kapcsolatom a fentiekkel. Ami azt jelenti, hogy küldenek információkat, sőt, kérhetek tőlük információkat és nem majd küldik az információt, mint az agykontrollosok, ahogy tanulták hanem mondjuk három percen belül itt az információ mert ugye az agykontrollsok mit tanultak? azt tanulták, hogy tegyék fel a kérdést és akkor figyeljenek jó alaposan és akkor ilyen 24, 48, 72 órán belül valamilyen formában meg fogják kapni a választ na hát ez nálam nem így van jó? tehát lényeg az hogy kérdezhetek a múltról, jelenlő, jövőről, hát jóval jelen mindig csak pillanat kérdezhettek akár személyesen emberek jelenéről, jövőjéről de ez most ebből a szempontból részletkérdés más egyéb képességeim is vannak de az is most részletkérdés szóval lényeg az hogy 2035-re lenni kell egy aranykornak, ha ez az aranykor nem jön létre, akkor nagy baj lesz, tehát nagyon nagy baj lesz, ennek létre kell jönni megvan a vésztervük is a fentieknek, hogy mi a vészterv tehát egy dologban tudnak segíteni hogyha ez az emberiség nem alkalmas a túlélésre tehát nem képes a szellemi fejlődésre akkor minek van tehát egy dolog van az emberiségnek szellemileg fejlődni kell tehát nem visszafejlődni hanem fejlődni ehhez hogy az emberek fejlődjenek sajnos nyomás alá kellett őket helyezni örüljetek hogy nem természeti katasztrófák révén elsősorban hanem csak másodszorban. az emberek nyomás alatt vannak és most van a kiválasztódása 2026-ig van a kiválasztódása annak hogy kik azok akik ezen a próbán átmennek és kik azok akik megbuknak tehát magyarul a nyomás Létrehoz egy változás igényt. És a változás igény része a szellemi fejlődés. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy az ember olyan dolgokhoz fordul, ami nem anyagi természetű, hanem szellemi természetű. Tehát erre van egy mondás, a zuhanó repülőn nincs ateista ugyanis a zuhanó repülőn mindenki a jóistenéhez fohászkodik oké? Okay. tehát az azt jelenti a szellemiség hogy az ember hisz olyan erőkben, entitásokban, energiákban ami nem az anyaghoz kapcsolódik oké? Okay. tehát gondolod végig, a gondolatod az anyag? nem a gondolkodásod az anyag? nem jó? ilyen egyszerű és akkor úgy kérdezném hogy vajon hol tanulsz ilyen dolgokat megfizethető áron? Egy hely van a bolygón, az egész bolygón. Úgy hívják, hogy nyílt akadémia. Azon belül úgy hívják, vagy azon túl úgy hívják, hogy PPH. Mert a PPH hozta létre a nyílt akadémiát. Tehát van nekünk egy akadémiánk, ahol az embereket tanítjuk abszolút megfizethető árad. De a módszereket azt nem a díjmentes részben adjuk. Tehát, hogyha neked van 9-esed, vagy 7 vagy 8-asod, vagy akár mind a három, és te mégsem éled a szellemiségeket, Azt megmondom őszintén bajba vagy. És bajba is leszel addig, míg nem kezded el élni. Világos voltam? És lehet, hogy időnként vannak jó napjaid. Van ne tántam még jó heteid is de nem, az élet nem arról szól, hogy vannak jó napjaid meg nem arról kellene szólni, hogy vannak jó heteid hanem azt jelenti, hogy van egy jó életed világos ez? egy olyan életed, amit szeretnél magadnak érted? és ha te nem éled a 7-es, 8-as, 9-es számaid, számaidat akkor ne várd azt hogy jó életed legyen tartósabb, mert nem lesz jó? de ha te a szenvedést választod Ez a te dolgot mert ugye szabad akarat van, te választod -a. választhatod a szenvedést vagy választhatsz ehelyett, a szenvedés helyett egy boldog életet ha éled a születési számaidat oké? Okay? köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáimnak, sziasztok! köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós Mesterkósnak ezt a képzést, hát ebben megint minden benne volt és akkor én is el, el is mondanám, hogy én természetgyógyászként ö, ö, dolgozok, ö, több mint 25 éve dolgoztam már akkor foglalkoztam a lélekkel és szellemiséggel és tényleg nincsen más választásunk vagy fejlődünk, vagy nem lesz semmi az életünkkel és én éreztem hogy valami hiányzik ahhoz hogy tudjak segíteni másoknak úgy hogy ők is tudjanak változtatni az életükön de nem volt hozzá technikám itt mindent megkaptam és én elmondhatom hogy akár a magánéletemben akár a munkámban a nyílt akadémián kaptam meg minden olyan tudást és technikát amivel valóban jobban lehet tenni akár a saját akár a mások életét Semmi más nem tudok tanácsolni, csak azt, hogy akik már ö, tanulók élőben nézik gyertek, gyertek akár ide az irodába, szemináriumra, vezetőiktekhez Sehogy máshogy nem lehet fejlődni, csak úgy, ha tesztek önmagatokért, és jöttök. Hát én is nagyon szépen köszönöm a Szedlacsik Miklós Mesterskócsnak ezt a szívvonalas előadást civil foglalkozáson jelenleg még szivattyúgépészgén dolgozom de én is nagyon a PPH fele tendállódom és nem beszéltünk családi alapunkról párkapcsolatban élünk és Rákóczi falváról érkeztünk igen és uh, itt találkoztunk a PPH-nál össze és azóta egy nagyon boldog kapcsolatban vagyunk azóta is és itt Miklós itt nagyon elgondolkodtatott ezzel hogy éljük a számainkat hát én is a a három 9-esemmel, meg a kéthetesemmel én mindent csináltam csak éppen a spiritualitás felé ne, nem orientálódtam holott igen ezt a páram is mondja hogy olyan is volt az életem hát már most elég régóta rájöttem és itt a PPH-nál nagyon sokat tudtam változni, mint családi helyzetemben, mint a munkahelyemen, mind az emberekkel való bánásmódban, mind az önbizalomhiányomat, mindent meg tudtam változni, egy 180 fokos fordulatot vett az életem, mióta Miklóst és a PPH-t ismerem. Tulajdonképpen mindent a nyílt akadémiának köszönhetek és ezt tudom tanácsolni csak nektek is, hogy én nagyon sok emberrel találkozok akik megelékszenek a úgymond az ingyenes része, felvilágosíti rosszre. nézzétek a fizetős részt is próbáljátok ki mm, veszteni nem tudtak veszteni semmit egy megfizethető összegért bármikor jelentkezhettek, legalább három hónapra azt tudom tanácsolni hogy próbáljátok ki bármikor jelentkezhettek, kötelezettség nincs állandóan egy úgymond körforgás alatt tartjuk az képzéseket tehát bármikor bele csatlakozni jöjjetek döntsétek el éljétek a saját életeket számaitokat amit Miklós mondott nagyon jó hely nagyon jó közösség itt mindent meg tudsz találni most uh, szünetet tartunk utána önösmereti hangulat kócsképz... ja, hangulatjavító kócsképzésünk lesz mert ha van lehetőséged várunk szeretettel ha úgy érzed hogy nem érdekel az ajánlatunk örülünk hogy részt vettél és megtiszteltél minket akkor elköszönünk tőled felhívnám figyelméket főleg az új tanulóknak hogy egy kell kapcsolni a fizetős oldalra sokkal jelezték ezt is már visszahallottam hogy nem bírták nézni a fizetős részt mert nem tudtak hogy át kéne kapcsolni. Hát itt figyelmesztettem, hogy a át és ott találkozunk 25 perc szünet után. Nagyon szépen köszönöm figyelmüket.